Στα κύλη μου κρατάω το αντίο Στο κρύβο, στο κρύβο Μα ήρθε η ώρα που εμείς οι δύο θα πούμε αντίο Το νιώθεις πως για πάντα θα φύγω Και με τα μάτια παρακαλάς να μείνω λίγο ακόμα για λίγο Μα την καρδιά μου μη μου ζητάς Τι φταίω εγώ αν έχω τσιγκάνα καρδιά Τι φταίω εγώ αν θέλει να φεύγει μακριά Απλώνει φτερά για αγάπες καινούριες πετά τρελάτη κίνηκα τσιγκάνα καρδιά που πας τσιγκάνα καρδιά <Κι> Το ξέρω κάποιο βράδυ η καρδιά σου χτυπούσε, χτυπούσε Θυμάμαι κάποιο βράδυ η καρδιά μου γελούσε, γελούσε Μα τώρα είναι πάλι μονάχη, η μονάχη για αγάπη άλλη ψάχνη να βρει Τσιγκάνες μου αγάπες που πάτε πια μοίρα σας κρατάει κακή Τι φταίω εγώ αν έχω τσιγκάνα καρδιά να φεύγει μακριά απλώνει φτερά για αγάπες καινούριες πετά και τη χαρά τρελά την κυνηγά τσιγκάνα καρδιά που πας τσιγκάνα καρδιά που πας